بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ترامب: القدس لهم. وقال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا قال ترامب لقد عمل فريقي ليلا ونهارا لإنجاز هذه المهمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم قيل أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس قال ترامب: ان شعوب المنطقه نعمل لمصلحتها، ولا بد ان تقبل بما عملنا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل اخر هذه الامه الدجال. قيل اين هم يا رسول الله؟ قال انتم شرقي نهر الاردن وهم غربيه. حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء تعال فاقتله قال ترامب لا بد للعرب أن يعتذروا عن الحروب التي خاضوها وقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون إما أن يقتلنا كلام ترامب وأعوانه وإما أن يحيينا كلام الله ونحن على مفترق الطرق لأنهم يخوضون حربًا عقائديةً يقرأون ما هو مسطرٌ في توراتهم ويعملون بمقتضاه ونحن أمةٌ إذا لم نعمل بما جاء في كتاب ربنا فلا قيمة لنا نحن اليوم في حالة ضعف والضعف لا يعيبنا والاحتلال لا يعيبنا فإن الله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها وقال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من غلبة وقوة وارتفاع شأن حتى يميز الله الخبيث من الطيب فإن كان هنالك من كلمة نقولها فأنا أقول لك شكراً ترامب، لقد كشفت الحقائق ووضعت كل واحدٍ أمام شخصيته وقلبه وفؤاده ولذلك واجبٌ على أمتنا العربية والإسلامية ألا تنكر ما فقدمه وفعله الأردن عبر حكوماته المتعاقبة وعلى رأسها الهاشميين منذ الحسين ملك العرب وملك الحجاز إلى عبد الله الثاني اليوم لا ينبغي لأحدٍ أن ينكر ورسالة أقولها لكل أردني يعيش على أرضنا فنحن في الأردن ليس لدينا أردني وفلسطيني بعد الذي جرى فكلنا واحد ودماؤنا تفت القدس لا بد أن نقول كلمة لشعبنا لا تصغر أكتافكم فما قدمته الأردن بغير منة ولا فضيلة ولا برهان على أنهم يريدون يدا هنالك ما قدمته الأردن ما قدمه أحد ما قدمته الأوقاف ما قدمه أحد ما قدمناه من حماية إلى أهلنا ما قدمه أحد رغم ضيق ذات اليد ورغم شح الموارد ولذلك أرجع فأقول إن القدس ليست حرباً ولكنها مشروع أمة القدس ليست حرباً ولكنها مشروع أمة نحتاج فيه لأمران الامر الاول الا نقنط، الا نهزم، لان غلبنا على الارض فما ينبغي ان نغلب على عقيدتنا، فقد مر في تاريخنا ان التتر دخلوا الى بغداد فاسروا خليفه المسلمين ووضعوه في شوال من شيد والقوه في النهر ليموت حريقا غريقا اعمى، وكان خطباء الجمعه يقولون لتفتحن القسطنطينيه ونعم الجيش جيشها ونعم الامير اميرها. وكان صوت الهمس وقتها يقول انظروا ماذا يقولون وصدق الله وكذبت تتر ونحن اليوم نقول صدق الله وكذبت ترامب وأعوانه أعطيك اختم عسى من روح الله والأمر الثاني أننا نحتاج إلى إعداد مشروع لا إعداد حرب فنحن ضعفاء والضعف لا يعيبنا ولكننا نحتاج أن نجعل مشروعا لأبنائنا نقولها لهم ولو كلمة فلسطين عربية من بحرها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها وبالعامية لن يضيع دين وراءه مطالب اللهم احفظ الأردن وملك الأردن وشعب الأردن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم شكرا لك ويعطيك العافية